זאת הילדה המציקה הזאת שתפסיק לצלם מפגרת כזות, היא קרובה ל-22 נראית תינוקת בת שנתיים חופרת בלי הפסקה חשה מה צחיקה נא נא נא נא נא נא מיכל מה צובסטו? מה מה מה? מה אני כבר לא רשום מה מה מה? מה מה מה? מה מה יש משקפיים? שלך? שריך לאחרים, כולי חנונית מגילה, אין הערוץ שלך נפילה איך סמאת מעתיקה, כל סרטון רק מזיקה נה נה נה, נה נה נה, מיכל מצובסטו מה מה מה, מה אני כבר לא רשום מה מה מה, מה מה מה, מה גם עדיין כל מעצבן מהאומור שלך אני מתעצבן את לא ביוטרית אמיתית, בחיים לא תהי שחקנית היא בצוח ממוסחרת, שטויות רק מדברת Ma ma ma ma ma ma. Michal Matzovas Tu ma ma ma ma ma ma. I'm not sure. Ma ma ma ma ma ma ma ma ma ma Ma ma ma, I'm not sure. Ma ma ma, ma ma ma, ma ma אז אני מקווה שנהנתם מהסרטון מי שלא יודע, האתגר הזה בעצם מגיע מחול יוטיובר בשם ניגה היגה המציא אותו וחשבתי למה לא להביא אותו לארץ אני מאוד אוהבת את המסר שמאחורי זה שבעצם אנשים כל הזמן שופטים אחד את השני ויורדים אחד על השני בעצם מה שאנחנו צריכים לעשות זה לפני כן על עצמנו ולהבין שאנחנו לא מושלמים ובעצם לרדת על עצמנו לפעמים אנחנו גם צריכים לצחוק על עצמנו בוא ניתן השליליות מה שהם רוצים אני ממש אשמח אם גם אתם תעשו את האתגר הזה אז אני מאתגרת אתכם, ואני גם מאתגרת כמה יוטיוברים שאני ממש ארצה לראות אותם עושים את זה. שאלו... גיא טי וי, ביוטי אקס ולוג סטייל, הדובים, אנדר ושחר סויקיס. אז נראה אתכם עושים את זה. או שלא, אם לא תעשו את זה, זה יהיה סדיחה. תכלס, אפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים, חייב לעשות זה בשירה, אפשר גם בבלוג, סתם על עצמכם, לא יודעת, אתם יצירתיים יותר ממני. בכל מקרה, אם אתם לא לערוץ, על ידי לכ... צהר הכפתור האדום ואני אשמח אם אהבתם את הסרטון תעשו לו לייק like. וכן שיהיה לכם יום נפלא Bye!